Τώρα το ξυπνώ σ' άλλο πλανήτη Τσούλαμε, σπρώξαμε, momentum gear Απ' το κενό. Ο φρόντ η τραβάει απ' τη μύτη χαρώ Ήλιος θα μπω στρασός εκτο φοβάμαι Είπες θα μια φορά πιο μετά Σκόνη παντού σφυγμός Υπό του μηδενός Μικρός <σκόλου> ανθώς μπορεί ανθιτεώς Τρίζω βράχους τσακίζω Τζιρίζω μόνιμα μόνομα Που δεν προφέρει κανεί Μόνο εγώ λιώθω το κόλλημα Προβλήμα ποτέ αρκεί να κινούμε Άρνουμε τεβέλικα Σαν ταξίδι, μαλάι, γυνανάψω. Ήμουν σε άστα, ψηλό ψιλό, στήλο. Κι αγνάτε, σφαίρα Εδώ με θέρα, με έχει αέρα και μπορώ. Στο λεπτό με ριχμό να κάνω δράματα. Πέρα οι yeah. τροχοί, κι α μην έχω τιμώνη. Λάστιχα, σίδερο έτοιμα για τρύπε. Άσπρο και πυρηνικό, επίμονη, με είπε. Εδώ κάμπο, αλό, πέρα ακόμη. Να μην είμαστε μόνοι. Δεν υπάρχουν δρόμοι, ανασφαλή, προχωράω. Η πιο κοντινή καρδιά είναι λεπτά, φωτο μακλέα. Πώς ενδείξεις προς Και το μάτι μου το παρελθόν Να πριν Ξεκινήσω τελευταία φορά Της κατά ένα beat Ταλανίζεις ότι και σπάω Με όχημα. off beat Αλήτη, ήρθα να σου βάλω Άλλους κόσμους στο σπίτι Posiamo di fiamma. That's the sound of the bomb.